που ονομάζεται Μόμπι Δάνιελς. Το κακό αγόρι στη μηχανή πήρε με μιας ψυχή το μαύρο μπουφάν και το γυαλί γιατί του ήταν μοναδική. Μου είπαμε να περιμένει μα ήμουν ήδη γεροντες με νιώ το του πράγιο. Ευχαριστώ! Σαν τότε που το σκύλο με βλάς, το τρό... τρέξει πολύ δεν μπορεί Ορκίστηκε να μαγαπάει Και πως τα ξύδι με πάρει Μα με αφήσει το αγόρι του Μόνο Μονάκι πονό το αγόρι του Μπράιτου Οπότε και εγώ θα τον κόσμο